محمد صلاح حامد محروس غالي مواليد 15/6/1992 هو لاعب كره قدم يلعب في مركز الجناح الايمن مع نادي ليفربول في الدوري الانجليزي الممتاز ومنتخب مصر هو واحد من اهم اللاعبين العرب والافارقه لانه حصد العديد من الجوائز ابرزها جائزه افضل لاعب في انجلترا 2018 جائزه هدف الموسم في الدوري الانجليزي الممتاز سنه 2017 وجائزه افضل لاعب افريقي في 2017 و2018 وجائزه افضل لاعب افريقي اللي اعلنتها البي بي سي عام 20 2017 و2018 وافضل لاعب في الدوري الانجليزي عام 2018 وجائزه الحذاء الذهبي في الدوري الانجليزي لانه كان هداف الدوري الانجليزي الممتاز في 2018 و2019 و 2022 واختارته مجلة تايم الامريكية في عام 2019 ضمن اكثر 100 شخصية تأثيرا في العالم، بدأ مسيرته في صفوف الناشئين في نادي المقاولين العرب، بحيث ان تم تصعيده الى الفريق الاول ثم اتجه للاحتراف في اوروبا وانضم للنادي بازل السويسري ثم تشيلسي الانجليزي وفيرونتينا الايطالي ثم روما الايطالي وناديه الحالي ليفربول الانجليزي، وحقق صلاح مع ناديه الاوروبي الاول بازل العديد من الالقاب، بحيث ان حصل معه على لقب دوري السوبر السويسري في عام 2013 وفي البطولة دي حصل علي افضل لاعب في دوري السوبر السويسري عام 2013 وبعدها انضم صلاح الي نادي تشيلسي الانجليزي وحصل معه علي لقب الدوري الانجليزي في 2015 وكمان كاس رابطة الاندية الانجليزية المحترفة في 2015 ايضا لكنه ما كانش بيشارك بصفه اساسيه على الفريق بعدها انتقل على سبيل الاعاره لنادي فرنتينا الايطالي ثم الى روما شارك مع روما طوال موسمين 2016 2017 في 83 مباراه احرز فيهم 34 هدف وفي 2017 انضم لنادي ليفربول الانجليزي وكانت الصفقه وقتها عامله 42 مليون يورو بالاضافه ل 8 مليون يورو حوافز وكده اصبح وقتها اغلى لاعب عربي وافريقي عبر التاريخ وكمان اصبح تاني اغلى لاعب في تاريخ النادي وحقق معاهم موسم قوي جدا بحيث انه تم اختياره في السنه دي ثلاث مرات أفضل لاعب في الشهر في الدوري الإنجليزي، ونجح في تسجيل 44 هدف في موسم واحد علشان يبقى أكبر هداف الفريق من حيث عدد الأهداف في موسم واحد، وفي الموسم التالي ليه مع نادي ليفربول الإنجليزي نجح صلاح في تقديم مستوى متميز، سجل 27 هدف وصنع 10 أهداف، وساهم في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا، أما على المستوى الدولي لعب صلاح مع منتخب مصر للشباب في كأس العالم للشباب 2011، ثم المنتخب الأولمبي في أولمبياد لندن 2012، وحصل على جائزة أفضل لاعب في افريقيا عام 2012 وبعدها شارك مع المنتخب المصري الاول وكانت اول مبارياته الدوليه في التصفيات المؤهله لكاس الأول الافريقيه 2013 ضد سيراليون وبعدها شارك في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم 2014 والتصفيات المؤهله لكاس الأول الافريقيه 2015 ووقتها المنتخب المصري ما نجحش في التاهل لاي بطوله من الثلاث بطولات ولكن صلاح كان هداف التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم 2014، لانه احرز 6 اهداف بالمشاركه مع اصامواجيان ومحمد ابو تريكه، وتم اختياره ضمن فريق العام في افريقيا 2016، وبعدها نجح المنتخب المصري في التاهل لكاس الامم الافريقيه 2017، ونجحوا في البطوله دي للوصول للنهائي، لكن حققوا مركز الوصيف بعد الخساره من الكاميرون بنتيجه 2-1 في النهائي، وتم اختيار صلاح وقتها ضمن التشكيله المثاليه لكاس الامم الافريقيه 2017، وشارك صلاح بدور فعال جدا في تاهل للمنتخب المصري لكأس العالم 2018 بعد غياب مصر عن كأس العالم من سنة 1990 يعني 28 عام وكان صلاح وقتها هو اللي سجل هدف فوز مصر على الكونغو بنتيجة 2-1 وهي دي المباراة اللي ضمنت تأهل مصر للمونديال أما عن نشأة محمد صلاح فزي ما قلنا في بداية الفيديو هو اتولد في 15/6 1992 في قرية نجريج التابعة لمركز بسيون في محافظه الغربيه والحظ ما ساعدش صلاح في الالتحاق بجامعه كبيره لكنه فضل الانضمام لمعهد اللاسلكي بسبب الظروف الماليه الصعبه اللي كان بيعيش بالاضافه لانه كان بيعشق كره القدم وما قدرش يلتحق بالثانويه العامه في مدينه بسيون بسبب رغبته في انه عايز يفضل في القاهره علشان ينضم لنادي المقاولين العرب اما عن مسيرته الكرويه فصلاح بدا مسيرته الكرويه في نادي اتحاد بسيون في طنطا قبل ما ينضم كناشئ لنادي المقاولين العرب في 2006 وهنا كانت بدايه انطلاقته واول محطاته الابداعيه وهنا صلاح أول مباراة ليه في الدوري المصري الممتاز في 2010، وكان وقتها عنده 18 سنة أمام نادي المنصورة في لقاء انتهى بالتعادل 1-1، واحد واحد. وشارك صلاح كبديل في اللقاء ده، وفي موسم 2011 أصبح صلاح لاعب أساسي في المقاولين العام وسجل أول هدف ليه مع الفريق في 25/12/2010 أمام النادي الأهلي في لقاء انتهى بالتعادل 1-1، واحد واحد. ومن هنا بدأ التركيز على قدراته ومهارته العالية وسرعته الفائقة، وجعلته محل اهتمام وسائل الإعلام، وكان صلاح على وشك الانتقال لنادي الزمالك قبل ما يتنقل لنادي بازل السويسري قبل ما يعرق انتقاله رئيس الزمالك في الوقت ده وهو ممدوح عباس واللي قال وقتها ان اسباب رفضه هو قله خبرته وصغر سنه، وفي 2012 تم انتقاله لنادي بازل السويسري في صفقة بلغت 2 مليون يورو، وقبل الموقف ده بوقت قصير كانت لسه حاصلة أحداث بورسعيد اللي راح ضحيتها أكثر من 70 شهيد من جمهور الأهلي، وفي الوقت ده قام نادي بازل السويسري بترتيب مباراة ودية مع منتخب مصر تحت 23 سنة، واللقاء ده اتلعب في مارس 2012. في مدينه بازل في سويسرا في المباراه دي صلاح ما شاركش الا في الشوط الثاني فقط لكنه سجل هدفين وانتهت المباراه بفوز بازل 4-3 وبعد اللقاء ده نادي بازل السويسري دعى محمد صلاح عشان يتدرب مع الفريق الاول لمده اسبوع وفي يوم 10 ابريل 2012 وقع محمد صلاح لنادي بازل السويسري بعقد مدته 4 سنوات ومع بازل سجل صلاح اول اهدافه الاوروبيه ضد توتنهام في 11/4/2013 وفي المباراة دي بازل اتأهل على حساب توتنهام إلى نصف نهائي الدور الأوروبي وقابل تشيلسي وسجل صلاح في تشيلسي بالرغم من خساره بازل في المباراه دي 5-2 في مجموع المباراتين، لكن هنا كان صلاح اصبح محل اهتمام الصحف المصريه والعالميه بعد ما سجل هدفين في الدور الاوروبي امام توتنهام وتشيلسي، الفريقين الانجليزيين الكبار، وفي السنه دي حصل صلاح على لقب افضل لاعب في الدوري السويسري عام 2013، وكمان حصل على جائزه الاتحاد الافريقي لكره القدم لافضل لاعب صاعد في افريقيا عام 2012، وفي سبتمبر 2013 سجل صلاح هدف التعادل ضد تشيلسي في المباراه اللي انتهت بفوز فريقه 2-1 في لندن وفي لقاء العودة احرز صلاح هدف الفريق الوحيد على نادي تشيلسي وبكده كان ضمن صوت فريقه ولكنه كان اصبح محط اهتمام تشيلسي نفسها لانه سجل في الزهاب وفي الاياب ضد نادي تشيلسي الانجليزي وفي الوقت ده كان بدأ يتصارع عليه تشيلسي وليفربول وبالرغم من ان متابعين صلاح كانوا نفسهم ان هو ينضم لنادي ليفربول الا ان هو في الوقت ده اختار ان يرتدي القميص الازرق ويصبح اول لاعب مصري ينضم لنادي تشيلسي لكن جمهوره في الوقت ده كان يفضل ان هو ينتقل لنادي اقل من تشيلسي علشان تكون فرصته في اللعب اكبر وفي يناير 2014 اعلن نادي تشيلسي عن اتمام صفقه انتقال محمد صلاح الى نادي تشيلسي الانجليزي فلام وقدر يخطفه وقتها من نادي ليفربول اللي كان بيتفاوض مع صلاح لمده اكتر من شهرين وشارك صلاح كبديل في اول لقاء ليه واول ظهور لي مع نادي تشيلسي بعد ما حل بديل في مباراه فاز فيها ليفربول 3-0 على نيوكاسل وسجل صلاح اول اهدافه مع تشيلسي في مباراه ارسنال اللي انتهت بنتيجه 6-0 لصالح تشيلسي وفي ابريل 2014 افتتح صلاح التسجيل ثم حصل على ضربه جزاء تم تسجيل الهدف الثاني عن طريقها وبعدها صنع الهدف الثالث ليفوز فريقه على ستوك سيتي بنتيجه 3-0، لكن المشكله هنا ان صلاح دايما كان بيشارك مع تشيلسي كبديل وما كانش لاقي اي فرصه لانه يشارك اساسي مع الفريق، في سنه 2015 تم طلب صلاح للتجنيد بعد ما ترددت اخبار بانه يضطر يترك نادي تشيلسي ويرجع لمصر عشان يؤدي الخدمه العسكريه، لكن تم حل الازمه دي وقتها عن طريق اجتماع مدرب المنتخب المصري في الوقت ده شوقي غريب مع رئيس الوزراء المصري ومع وزير التعليم العالي للمصري وفي موسم صلاح الثاني غير صلاح قميصه من رقم 15 ل 17 بحس ان الرقم ده كان هو رقم ايدن هازارد لان هازارد طلب ارتداء الرقم 10 بعد ما الرقم ده اصبح خالي ارتدى صلاح بداله رقم 17 لكن الموسم ده ما اختلفش كتير عن الموسم الاول بحس ان صلاح برده كان بيشارك في مناسبات قليله جدا بحس انه ما شاركش غير في ثلاث مباريات فقط طوال الموسم كان اولها يوم 13 9 2014 امام سوانزا سيتي اللي ما شاركش قدامها غير في الثمان دقايق الاخيره فقط كان جيل للاعب الاسباني فابريغاس كل اللي كان بيحصل في تشيلسي كانش بيناسب لا طموح ولا جمهور محمد صلاح ما كانش الموضوع مرضي بالنسبه له فهيضطر يسيب تشيلسي ويرحل لفيرونتينا الايطالي على سبيل الاعاره اعاره لمده 6 شهور وده كان جزء من خطه انتقال كوادرادو الى تشيلسي وفي 2015 احرز صلاح اول اهدافه مع فيرونتينا امام ساسولو ودي المباراه اللي فاز فيها فيرونتينا بنتيجه 3-1 وكانت دي المباراه الثانيه ليه لكنها كانت الاولى كاساسي وصلاح احرز الهدف الاول وصنع الهدف الثاني وسجل صلاح الهدف الثاني مع الفريق ضد تورينو بعد ما شارك بديل في الدقيقه 66 وكان التعادل السلبي وقتها هو الم... مسيطر على المباراة فأحرز صلاح هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 85، وبعدها لعب صلاح بديل ضد نادي انتر ميلان وقدر يسجل الهدف الوحيد في المباراة، ومنح فريقه الفوز بالثلاث نقاط، ثم شارك في الدوري الأوروبي وأحرز هدف في توتنهام وساهم في عبور فورنتينا إلى دور الثمانية بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين. على توتنهام الانجليزي وبمشاركة صلاح تم هزيمه يوفنتوس بعد ما كانوا فايزين ب47 مباراه متتاليه على ملعبهم دون خساره وكان صلاح اول لاعب يحرز هدفين في شباك يوفنتوس في عام 2015 في اغسطس 2015 انتقل صلاح الى روما على سبيل الاعاره قادما من نادي تشيلسي لمده عام مع حقيه نادي روما في الشراء في المستقبل مقابل 5 مليون يورو وفي سبتمبر 2015 سجل صلاح أول هدف ليه مع روما ضد ساسولو عشان يساعد روما على اقتناص نقطة ثمينة، انتهت المباراة بالتعادل 2-2، وسجل صلاح في المباراتين اللي بعدها هي مباراة سامبدوريا وكاربي، وبعدها هيسجل صلاح ضد فريقه السابق في علشان يساعد روما في الفوز بالمباراة الرابعة ليه على التوالي في الدوري الإيطالي، وفي نهاية الموسم حصل صلاح على جائزة لاعب الموسم في روما بحيث إنه قدر يسجل 14 هدف في الدوري الإيطالي الممتاز، قدر بيهم إنه يكون هداف فريقه. وشارك في دوري ابطال اوروبا واحرز هدف وحيد وبكده يبقى احرز 15 هدف في الموسم وصنع سته اهداف ولعب صلاح امام اهم الانديه الكبار زي برشلونه وريال مدريد الاسبانيين واحرز اهداف في بعضهم واصبح احد اللاعبين المهمين في فريق روما وفي اغسطس 2016 روما هيشتري محمد صلاح من تشيلسي مقابل 15 مليون يورو وفي الموسم ده قدر صلاح انه يحرز 19 هدف في الموسم منهم 15 في الدوري الايطالي وهدفين في كاس ايطاليا وهدفين في الدوري الاوروبي في مرمى نادي ليون الفرنسي وبكده احتل صلاح المركز التاني في قائمة هدافي فريق روما بعد اللاعب جيكو اللي نجح في احراز 39 هدف في الموسم منهم 29 في الدوري الايطالي واثنين في كاس ايطاليا و في الدوري الاوروبي، وقدر صلاح يصنع 11 هدف لزملائه في الدوري الايطالي، معظمهم للاعب ديجيكو، وشكل معاه ثنائي رهيب ومرعب، وصلاح كان اكثر لاعبي روما في الموسم تشكيلا للفرص على المرمى بحوالي 80 فرصه، وتاني اكثر لاعب تسديد على المرمى ب 64 تسديده، بعد اللاعب ديجيكو اللي كان له 160 تسديده على المرمى، وسجل كمان اول هاتريك ليه مع روما في فوزه على بولونيا بنتيجه 3-0، كان في 6 11 عشان كده تم اختيار صلاح افضل لاعب في روما في الدوري الايطالي سنه 2017 وفي 22/6/2017 وبعد تألق صلاح اللافت في الموسم الأخير دي مع روما أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن تعاقده مع محمد صلاح بصفة تاريخية على جميع المستويات، والصفقة وقتها وصلت لـ 42 مليون يورو، بالإضافة لـ 8 مليون يورو بتدخل في ضمن بند المكافآت، والصفقة دي هي اللي جعلت صلاح أغلى صفقة في تاريخ نادي ليفربول، الصفقة دي كمان هي اللي جعلت صلاح أغلى لاعب أفريقي بعد ما حطم رقم زميله في الفريق اللاعب السنغالي ساديو ماني، اللي كان انتقل للفريق في 2016 من نادي ساوثهامبتون مقابل 34 مليون جنيه استرليني، ومعادلة رقم صفقة صلاح فكان صلاح أغلى من ماني بـ2 مليون جنيه استرليني، واستمر صلاح في كسر الأرقام القياسية والمرة أصبح أغلى لاعب عربي، متفوق على مهاجم ليستر سيتي الجزائري إسلام سليماني، اللي كان قادم من سبورتنج لشبونة البرتغالي بصفقة حوالي 30 مليون جنيه استرليني. وبكده صلاح اصبح اغلى لاعب عربي في تاريخ كره القدم، بالاضافه لان صلاح في الوقت ده كان صاحب اغلى صفقه بيع في تاريخ نادي روما الايطالي، متفوقا على اللاعب بيانيتش اللي رحل لصفوف يوفنتوس الايطالي مقابل 32 مليون يورو في 2016، وارتدى صلاح القميص رقم 11 بعد ما تنازل ليز ميلو فيرمينيو البرازيلي عن الرقم، في حين ارتدى فيرمينيو القميص رقم 9، وقدر صلاح يثبت اقدامه من اول مباراه لعبها مع نادي ليفربول. ففي تاريخ 14/7/2017 يسجل صلاح اول هدف ليه وهو هدف التعادل امام نادي ويجن اتلتيك المباراه الوديه اللي انتهت بالتعادل 1-1 واحد واحد وكمان تمكن في الثالث مباراه ليه من تسجيل هدف الفوز امام ليستر سيتي في المباراه اللي انتهت لصالح ليفربول بنتيجه 2-1 وكان صلاح صاحب هدف الفوز ومن وقتها استمر صلاح في التسجيل والتالق مع نادي ليفربول وبدا يحصد صلاح الجوائز الواحده والاخرى وبدا يحصل على افضل لاعب في الشهر لاكثر من مره وفي 2017 قدر صلاح في 13 اصبح صلاح اسرع لاعبي ليفربول عبر التاريخ وصولا ل 10 اهداف وفضل صلاح هداف البطولة لحد الجولة 19 برصيد 15 هدف وفي الجولة 20 تمكن الانجليزي هاري كين مهاجم توتنهام من تخطي صلاح بحيث انه وصل ل 18 هدف وفي الجولة اللي بعدها وصل صلاح ل 17 هدف لانه سجل هدفين في مرمى ليستر سيتي ثم سجل هدف مهم في فوز فريقه على مانشستر سيتي 4-3 في الجوله 23 بالرغم من انها كانت الجوله 23 الا ان مانشستر سيتي كانت دي اول خسائره في خلال البطوله كلها في خلال ال 23 جوله ما كانش خسر ولا مباراه ودي كانت اول خساره لفريق مانشستر سيتي ومع نهايه الموسم قدر محمد صلاح ان يفوز بجائزه هداف الدوري الانجليزي برصيد 32 هدف وبكده هيكون هو اول مصري يحصد الجائزه دي لان جائزه هداف الدوري الانجليزي مش حاجه سهله ابدا وفي مارس 2018 سجل صلاح اول سوبر هاتريك ليه مع نادي ليفربول ضد نادي واتفورد المباراه فازوا فيها على واتفورد 5-0 وبرضه كده هيبقى اول لاعب عربي يحصد هذا الانجاز لان مفيش اي لاعب عربي في الدوري الانجليزي سجل سوبر هاتريك في مباراة واحدة وفي موسم 2018 نجح صلاح في الفوز بالعديد من الالقاب من ضمنها انه كان اكثر لاعب يسجل بالقدم اليسرى في موسم واحد في تاريخ الدوري الانجليزي وثاني اكثر اللاعبين تسجيلا للاهداف في موسم واحد مع ليفربول عبر التاريخ برصيد 44 هدف بعد اسطوره النادي اير رش اللي سجل 47 هدف وصلاح اكثر اللاعبين تسجيلا مع ليفربول في اول موسم ليه شارك مع الفريق بعدها اصبح صلاح اكثر لاعب تسجيلا للاهداف في موسم واحد في الدوري الانجليزي لان اتخطى ارقام اللاعب شير وكريستيانو رونالدو وليو سواريز اصحاب ال 31 هدف لان صلاح سجل 32 هدف وعلى المستوى الجماعي نجح صلاح مع فريقه في الفوز بالمركز الرابع في الدوري الانجليزي برصيد 75 نقطه و84 هدف كتاني اقوى هجوم في البطوله بعد مانشستر سيتي اللي فاز باللقب وسجل 106 هدف وساهم صلاح في 42 هدف من اهداف فريقه في الدوري بحيث انه سجل 32 هدف وصانع 10 اهداف ليه مع الفريق وبكده يكون صلاح سام في نص اهداف فريقه في الدوري يعني بنسبه 50% وده طبعا كان ليه دور كبير في ان صلاح يفوز بجائزه افضل لاعب في الدوري الانجليزي في 2018 من رابطه اللاعبين المحترفين وفي الوقت ده في 2018 كان اكبر انجاز لصلاح مع ليفربول هو الوصول لنهائي دوري ابطال اوروبا لاول مره من سنه 2007 يعني كان بقالهم 11 سنه ما وصلوش نهائي وحصل فيها ليفربول على المركز النهائي بعد ما اتهزم من ريال مدريد الاسباني بنتيجه 3-1 في نهائي تعرض فيه محمد صلاح للاصابه في الكتف بعد ما تدخل معاه مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس اللي انقض على زراح صلاح ليسقطه ارضا بعد مرور نص ساعه فقط من عمر اللقاء واتصاب صلاح بخلع في الكتف وده طبعا اثر بالسلب على اداء الفريق وساهم في استقبال فريقه بثلاث اهداف من نادي ريال مدريد، لكن في الموسم ده حقق ليفربول في البطوله دي رقم قياسي بانه سجل 47 هدف وده كان اكبر عدد من الاهداف في نسخه واحده في دوري الابطال، سجل صلاح منها 11 هدف التساوي مع زميلو فيرمينيو البرازيلي وكانوا هما الاثنين اول هداف الفريق وتاني هداف المسابقه بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد اللي سجل 15 هدف، وسجل ثلاثي الفريق الهجومي المتمثل في المصري محمد صلاح والبرازيلي فيرمينيو والسنغالي ساديو ماني ما يبلغ مجموعه 32 هدف ووقع 11 هدف لصلاح وزيهم لفيرمينيو و10 اهداف لماني علشان يحقق ثلاثي الفريق رقم قياسي كاكثر ثلاثي هجومي تسجيلا للاهداف في تاريخ دوري ابطال اوروبا في 2/7/2018 وقع صلاح عقد جديد طويل الاجل مع ليفربول وحصل الفريق على بطوله دوري الابطال وحصل صلاح فيها على هداف الدوري للمره الثانيه وفي 30/8/2018 تم اختيار صلاح ضمن قائمه المرشحين الثلاثه الرجال كافضل لاعب في العام في الاتحاد الاوروبي لكره القدم. وفي 8 ديسمبر 2018 سجل ثلاث اهداف في المباراه اللي فاز فيها على بورنموث 4-0 علشان يقود ليفربول الى قمه جدول الدوري. في 11 ديسمبر في نفس العام سجل هدف الفوز 1-0 على نابولي في المباراه النهائيه لمجموعه دوري ابطال اوروبا. والنتيجه دي هي اللي اهلت ليفربول الى دور ال 16. وفي 19 يناير 2019 سجل هدفه رقم 50 في الدوري الانجليزي الممتاز ووصل للرقم ده في 72 مباراه فقط وبكده اصبح رابع اسرع لاعب يحقق الانجاز ده الى جانب اللاعب الاسباني فرناندو توريس وخلفا فقط لاندي كارول والام شير ورودفان فان نستر روي الهولندي. وفي 1/6/2019 قدر النجم محمد صلاح المصري انه يسجل هدفه الشخص الاول على الاطلاق في نهائي دوري ابطال اوروبا 2019 ضد توتنهام من ركله جزاء علشان يقود فريق ليفربول لتحقيق لقب دوري ابطال اوروبا للمره السادسه في تاريخه. في ديسمبر 2019 حل محمد صلاح في المركز الخامس في جائزة الكرة الذهبية 2019 يعني كان خامس افضل لاعب في العالم في هذا العام وفي الوقت ده كمان فاز ليفربول بكأس العالم للأندية 2019 واللي حصل فيها محمد صلاح علي جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة وعلى مستوى التبرعات كان ليه دور كبير في اعمال الخير، فعلى سبيل المثال في محافظه طنطا اتبرع محمد صلاح لانشاء معهد ديني بحيث وضع 8 مليون جنيه لبناء المعهد الازهري ووحده حضانات ووحده تنفس صناعي بقريه نجريج مسقط راسه، وقام محمد صلاح بالتبرع لانشاء قسم خاص للحضانات بمستشفى نجريج مسقط راسه، وده كان بعد وفاه عدد كبير من الاطفال بسبب عدم كفايه الحضانات، بحيث ان كان ابلغه طبيب صديقه بتلك الازمه ولم يتردد اللاعب وسعى لحل تلك الازمه بكافه مساعي، وقام برضه بالتبرع لتطوير مدرسته اللي اتخرج منها في مرحله الطفوله، عن طريق انه غطى الحوش بتاع المدرسه بالرمل حفاظا على حياه الاطفال اللي بيدرسوا في المدرسه، واتبرع لانشاء وحده للغسيل الكلوي بقريته لعلاج المرضى، من اجل تسهيل التكاليف عليهم ومساعدتهم للشفاء من المرض والوقوف بجوارهم، وحرص محمد صلاح على تحمل تكاليف انشاء وحده استقبال لحالات الطوارئ في مستشفى بسيون التابعه لمحافظه الغربيه. خاصة بعد شكوى اهالي بلده من تدهور الحالات الصحيه لعدم وجود وحده استقبال في المستشفى، بالاضافه لانه انشا غرفه عمليات مجهزه على اكمل وجه في المستشفى، مجهزه باحدث الاجهزه المستورده من الخارج، وتبرع كمان بمبلغ 5 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر لتدعيم الاقتصاد المصري، ووقت التبرع ده قابل رئيس الجمهوريه المصري عبد الفتاح السيسي، والتقط معاه صور تذكاريه مع وزير الشباب والرياضه خالد عبد العزيز، وفي اغسطس 2019 ذكرت تقارير صحفيه تبرع محمد صلاح بمبلغ 3 مليون من اجل اعاده ترميم معهد الاورام بمصر اللي اصابته اضرار بالغه بسبب انفجار اسفر عن وفاه 17 مواطن مصري، اما على مستوى الاعلانات فقام صلاح بتصوير عدد من الاعلانات تحت اشراف صندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي المصري، وكان شعار الحمله وقتها انت اقوى من المخدرات، وكان الهدف منها مكافحه تعاطي وادمان المخدرات وتوعيه الشباب بخطورتها عليهم واثارها السيء على حياتهم. ومهما عاد تحكي عن محمد صلاح فمش هقدر في حقه وما زال بيحصد العديد من الجوائز وكتير قوى من الانجازات الشخصية واللي بيحققها النفس وبيحققها البلد عزيزي المشاهد ما تنساش ان في اخبار كتير احنا ما ذكرناهاش في الفيديو ده لو حابب تأكد معلومة اتقالت في الفيديو او حابب تقول معلومة جديدة فتقدر تسيبها لنا في كومنت وما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد